أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لما نبئ نبينا صلى الله عليه وسلم وآتاه الله الرسالة وأكرمه بشرف الإسلام وعرف أنه المختار للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حمل أعباء الدعوة وحده وسلك دروبها لا يضيره في ذلك قلة السالكين والمناصرين وكيف لا يفعل؟ وقد أنزل الله على قلبه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر أنذر يا محمد من كان راقدا في غفلاته متدثرا بأثواب سكراته أخرج الناس من ظلمات الشرك والخرافة إلى نور التوحيد والعلم يا أيها الرسول بلغ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس بل قال الله له وقاتل وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أدعوا إلى الحق واصبر عليه وبينه للناس ولو لم يناصرك من أهل الأرض أحد لو لم يكن هناك سوا لا تكلف إلا نفسك يا محمد انك لا تهدي من احببت ولكني اهدي بك من اشاء وما عليك الا البلاغ المبين فاسلك سبيل الحق وانا اعصمك من المخالفين لا تذهب نفسك حسرات على الضالين ولا تبخاها على الكافرين والمعرضين واعمل بالذي امرت به فجاهد صلى الله عليه وسلم في أمر ربه حق الجهاد وصبر على الأعباء ودعا إلى الله بعلم وبصيرة وكيف لا يفعل وبين يديه سؤال من رب السماوات ألم يقل له ربه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني ان الذي فرض عليك تبليغ القران سيردك اليه ويسالك هل بلغت الرساله فان الذكر لك ولقومك وسوف تسالون فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين حمل عظيم على كواهده صلى الله عليه وسلم ولما أنزل الله عليه فاستقم كما أمرت شاب رأسه من الخوف من الله أنذر يا محمد الناس أجمعين وأنذر عشيرتك المقربين قال الله له فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم ويصعد صلى الله عليه وسلم يوما على الصفا بابي هو وامي وينادي يا صباحا يا صباحا فيجتمع اليه الناس فينظر الى بطون قريش وينادي يا بني فهر يا بني لؤي يا بني عدي يا ألكلاب كلاب وقصي وعبد مناف إني لا أعلم شابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به جئتكم بخير الدنيا والآخرة يا قومي لو أنني أخبرتكم أن قوما خلف هذا الوادي ببطنه يغيرون عليكم أكنتم مصدقية قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد والساعة الموعد والله ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل رأى العدو فهتف يا صباحا فقام له عمه أبو لهب لعنه الله وقال تبا لك, لك سائر الدهر ألي مثل هذا جمعتنا وتفرق الناس قام بأمر الله وحده أمام العرب وعمه صنو أبيه يكذبه ويسخر منه ويجمع صلى الله عليه وسلم الناس يوما فيخص ويعوم يقول يا معشر يا معشر قريش يا معاشر قريش إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد اشتروا انفسكم. اشتروا انفسكم من العذاب اني لا اغني عنكم من الله شيئا. يا آل عبد مناف. يا معشر عبد المطلب يا معشر بني هاشم يا معشر بني كعب اني لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب إني لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمّة رسول الله أنا لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار سلوني من مالي ما شئتم أنا لا أملك لكم يوم القيامة من الله شيئا يا قومي إن الله أمرني أن أدعوكم إليه حتى تعبدوه وحده من يوازرني من يناصرني وهو أخي فتفرق القوم وهم يضحكون ما صده صلى الله عليه وسلم سخريه الساخرين وما منعه ما اصطدمته قريش من انواع الاذى والبلاء له صبر يدعو الناس ليلا ونهارا سرا وجهارا حتى كان يقوم في جوف الليل الاخر المعتم البارد ويمشي بين البيوت ويقول لعل سامعا يسمع يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا يا ايها الناس جاءت الراجفه تتبعها الرادفه جاء الموت بما فيه صبر على بيان الحق وحمل اعباء الدعوه وطوق اعناق الام بصبره حتى بلغنا الخير كان وحده وكأن الجيش العرمرم معه لكمال ثقته بموعود الله قالته قريش ابلغ الارى في حديث ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه خبر عجيب اسمع يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وهو يدعو الناس إلى الله ويعرض نفسه عليهم وهم يعرضون عنه يمشي مع الرجل في السوق ويتبعهم في الطرقات ويأتي أبواب المنازل وهم يعرضون عنه وعمه أبو لهب الأحول الأحمر يمشي من ورائه ويقول لا تصدقوه إنه ابن أخي وهو صابئ كذاب ويسفي قبحه الله التراب على وجه رسول الله وهو يكلم الناس يسفي التراب على وجهه ويقول ألا لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين أبائكم إنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى مع مين الولد؟ الشيخ جلس محمد إذا رقدر وصبر صلى الله عليه واله وسلم هزئوا به اتخذوه هزوا فقائل يقول: أئنا تارك آلهتنا لشاعر مجنون؟ قائل يقول إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقائل يقول آه هذا الذي بعث الله رسولا، بل بلغت فيه بأبي جهل أن قال، لئن رأيت محمدا يكلم الناس في دينه، لأطأن على عنقه بقدم هذا، أعنه الله، ولو فعل لاختطفته الملائكة عيانا. ويجيء الصريخ يوماً لأبي بكر أن المشركين وضعوا سل الجزور على رأس رسول الله وظهره وقام عقبة بن أبي معيط فخنق رسول الله بثوبه خنقاً شديداً وضربوه وأدموه فجاء أبو بكر رضي الله عنه يجؤ هذا ويتلتل هذا ويقول أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله اغروه بالمال والملك والنساء فصبر على الحق هددوه واذوه في بدنه وقتلوا ضعفاء اصحابه وهجروه واغروا به الضعفاء والسفهاء وكادوا له انواع المكائد فصبر على الحق يوم الطائف وكان من اشد الايام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرض نفسه على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال فاعرض عنه واعرض الناس عنه حتى اغروا به السفهاء فرجموه بالحجاره فشجوا راسه وادموا على عقبيه فخرج من الطائف حزينا صلى الله عليه وسلم. حزينا وحيدا هائما على وجهه فلم يستفق الا وهو بقرن ثعالب. والله ما افرق الا على صوت جبريل والحديث في الصحيح ويقول له جبريل ان معي ملك الجبال يقول لك مامور انا بامرك ان الله راى ما صنع قومك بك ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين فيقول صلى الله عليه وسلم لا ولا يدع الرافه والرحمه انه يريد للناس لا يريد منهم لا لعله أن يخرج منهم أو من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله يا أيها الناس ما مثلي ومثلكم إلا كرجل أوقد نارا فالذباب يقع فيه فأنا أذبكم عن النار هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم أوذيت في الله يقول أوذيت في الله وما يؤذى واخفت في الله وما يخاف احد ولقد اتت علي ثلاثون ما بين يوم وليله ما معي طعام الا ما يوري ابط بلال وصبر على الحق ايها الدعاه الى الله في زمان الغربه هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم فمن هدي الى الحق فليحرص عليه وليتقوى به وليصمد على ما عرفه الله من الحق وليتشبث فإنما النجاة بالثبات ويبقى صلى الله عليه وسلم ملازما لهذا الحق حتى مات وجاءته منيته وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينهى عن الشرك وما يضاد التوحيد مات نبي الرحمة وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى يد تعاة السماحة يا دعاة السماحة والوسطية في الإسلام، خبتم وخسرتم وددتم لو أنكم حككتم هذا الحديث من السنة النبوية، مات وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى، وهل من رحمة أعظم وهل من رحمة أعظم من أن تهدي الناس إلى الحق وتحذرهم من الضلال؟ هذا هو الإحسان، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حذروا ما صنعوا ما مات إلا وهو يقول اللهم اشهد أني قد بلغت أيها الناس ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا بلغتكم إياه ولا شيئا يباعدكم عنه إلا حذرتكم من إني تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا مضل أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عش للإسلام يا ابن الإسلام كن له ولو كنت وحدك إنه من عظم شيئا عاش له وطن نفسك كما قال عبد الله بن مسعود أن لو كفر أهل الأرض جميعاً آمنت أنت فوالله ما نجى من نجأ إلا بالزهد واليقين تمسك بالحق لا يضرك من ضل إذا اهتديت حرب اليوم على الهوية الإسلامية بهذا ينصر الإسلام هذا الذي أدركه الصحابة وعملوا به فأفلحوا لا تعجب إذن أن تقرأ كان أصحاب رسول الله يتضاحكون ويتناشدون فإذا ذكر دين أحدهم دارت حماليق عينيه في راسه، إلا الدين قال قيس بن أبي حازم: أدركت أصحاب رسول الله وإن أحدهم ليقول: دينك دينك دينك لحمك ودمك إلا الدين لا تتلاعبن بدينك فأنت أعظم الخاسرين عيش عليه لتموت عليه لما قُدم خُبيب بن عدي للقاتل قدمه المشركون قال رحمه الله وقد بكَى وَمَا بِي حَذَارِ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ ولكن حذاري حم أرّ تلفعي ولست ابالي حين اقتل مسلما ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي تمسك بالاسلام فيه الفلاح والنجاه المثنى بن الحارثه الشيباني هل سمعتم به يقف امام جنده رضي الله عنه في حروب فارس ويقول لهم عظموا الاسلام فوالله ما اعطانا الله ما ترون الا به. عظموا الاسلام، المثنى بن الحارثه الشيباني رضي الله عنه الذي اسلم في سنه في السنه التاسعه للهجره بطل من ابطال الاسلام ارسل لنا عبر التاريخ شذا من عزه السابقين، كان رجلا جاهليا. فارغ الروح والحياه عرف الاسلام حقق العبوديه فاغترف من برك الكرامه والعزه اول من هاجم الامبراطوريه الفارسيه وهو الخبير بها اوغل في تخومها واراضيها وبلادها حتى وقف على مشارف عاصمتها الام المدائن لم يكن ذليل العماد هكذا قال عنه قومه لما مدحوه لم يكن ذليل العماد ولا مجهول النسب الحارثة كانوا يقالوا له الحارثة لكمال ما اشتهر فيه من الشدة والبأس في الحروب والله لو طالعتم ما كتبه والله لو طالعتم ما كتبه الطبري والبلاذري في أخبار الفتوح فتوح العراق وفارس من أخبار هذا الرجل لعلمتم مبلغ محبة الله لهذا الإنسان أن استخدمه في نصرة الدين المثنى بن الحارثة لما كانت معركة بابل في العراق في سنة 13 للهجرة أرسل له ملك الفرس شهر ابراز كسر الفرس شهر ابراز ابن اردشير ابن سابور ارسل له رسالة مع قائد جيشه يستقل جيش العرب ويسخر بهم كتب له فيها من شهر ابراز ملك الفرس من كسرى الى العرب اما بعده فقد أرسلت لكم اراذل أهل فارس إنما هم رعاء الدجاج والخنازير لست أق... أقاتلكم إلا بهم لست أقاتلكم إلا بأمثال هؤلاء إلى هذا الحد بلغت سخرية الفارس بالعرب هذا مبلغ قتال العرب عندهم أن يرسل لهم رعاء, رعاء الشات والخنازير لما بلغ الكتاب للمثنى كتب له رداً امتلات العزه في جنباته حتى تشاءم الفرس من جوابه وخافوا ووقعت النكايه بهم كتب له من المثنى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شهر ابراز اما بعد فانما انت احد رجلين اما باغ فهذا خير لنا وشر لك واما كاذب وأعظم الناس فضيحة عند الله وعند الناس الملك الكذاب وإنا لا نراك إلا اضطررت لحربنا ولا يرينك الله منا ما لم يكن في الحسبان فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الخنازير لما قرئت الرسالة في مجلس كسرى تشاء من حضر ووقع الخوف في قلوبهم لقد حول الإسلام العرب إلى أعزة كرام فلما دقت طبول الحرب والتقت الجيوش استبسل المسلمون واستأسدوا واستماتوا في نيل الشهادة وتعالت الصيحات ورؤية الرؤوس تندر عن الأكتاف. وحقا رأى الفرس في ذلك اليوم ما لم يكن في الحسبان رأوا رجالا يشترون الموت كما يشتري الفرس النساء والخمر قاتل المسلمون وكان مع الفرس فيلا عظيما يفرق جيش المسلمين فانتدب له المثنى فقتله بالرماح وكبر وكبر المسلمون وهبت ريح النصر ونصر الله المسلمين ووقعت الهزيمه النكراء وانكى المسلمون بالمشاه حتى لم يبقوا عن اخرهم واحدا واسر شهر ابراز وقائد جنده وقتلوا اذله خاسئين وزاد الله الفرصه في ذلك اليوم خبالا الى خبال المثنى بن الحارث يا دعاة الإسلام وعلمائه الدين أمانة الله في أعناقكم ائتمنكم الله على إرث نبيكم على تعبه استحفظكموه لتنفو عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين إياكم أن تسكتوا عن المنكر الذي يغير جوهر الدين أو أن تتركوا البيان في وقت الحاجة فالمسلمون اليوم يحتاجون إلى البيان إنها معركة فكر وهوية للإسلام إياكم أن تسمحوا بتمرير ثقافة الغربيين تحت شعارات المعاصرين لما كنا كياناً واحداً أمم الأرض جميعاً إما أنها كانت تحت حكمنا أو ترتجف خوفاً من بأسنا إياكم أحرب المصطلحات الوسطية في الإسلام لا تعني الخنوع والخضوع للأعداء العدالة والاعتدال في الإسلام لا نعني أن يعني ترك الثوابت والقواطع الإسلامية متى كان معنى السماحة في الإسلام أن ندع تكثير من كفره الله ورسوله من أراد الإسلام المستنير لا يدعو أهله لتحكيم الشريعة وتطبيقها فهو أضل من حمار أهله يا دعاة الإسلام حمل عظيم على كواهدكم فاثبتوا كما ثبت نبيكم صلى الله عليه وسلم بالثبات تنال كرامة الدنيا والآخرة والله ما نجا من نجا إلا بهذا من عرف شيئا من الحق فليعضد عليه بالنواجذ. وإياك يا ابن الإسلام ومحدثة الأمور ولم تكن تسمع من الذين سبقوك من العلماء اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أَخْذَ عزيز مقتدر اللهم وفق ملك البلاد للحكم بالكتاب والسنة وأقم الصلاح